Morjes ja pahoittelut, että myöhästyi tämän videon kanssa aika pahasti, tossa oli ää, loppuviikko, oli viime viikolla tosi kiireistä ja sitten sunnuntaina iski korona toistamiseen kierros kaksi, niin sitten on muutama päivä mennyt tuossa aika lailla makoillessa sängyn pohjalla, niin ei ole oo, oo tota ollut yhtää energiaa tehdä videota tai oikeastaan mitään muutakaan mutta äh, sellainen aihe tällä kertaa niin koskee tuota netti kommentointia äh, Yle on tehnyt semmoisen päätöksen jota nyt on miettinyt ja mun mielestä se on tosi fiksu tapa eli äh, ne uutiset, mitä he jakaa tuonne sosiaalisen mediaan, niin tuota, niistä on kommentointi suljettu pääasiassa. Ehkä jostakin kevyemmistä urheilu- tai viihdeuutisissa saattaa olla kommentit auki, mutta kaikki niin kuin tällaiset niin sanotusti iso tai Vakavemmat poliittiset mielipiteitä jakavat uutiset, niin niistä on suljettu. Ja se on aivan oikein, koska kun katsoo niitä nettikommentteja, mitä tulee näihin uutisiin, mitä mediat jakaa, iltalehdet, iltasanomat, hesaari, niin edelleen, niin sehän on aivan tota jotakin uskomatonta, niin sellaista ää, ihmisyyden pohjasakkaa, ryönää, paskaa, mitä sieltä tulee. Ää, no on niin jotenkin vaikea käsittää, että esimerkiksi Facebookissa, kun lähtökohtaisesti esiinytään omalla nimellä ja omalla naamalla yleensä, niin miten siellä kukaan kehtaa, sellaista ää, sontaa suoltaa. Koska ää, osa näistä kommenteista, niin nehän on, on siis ää, suorastaan laittomia. Ja ei niinku ää, minkäänlaista niinku, filtteriä ole. Että tossa ää, näitä Esimerkkejä tietysti on, on vaikka maailman ääriin saakka, ää, mutta mikä niinku herätti taas ajattelemaan, kun uutisoitiin tuossa, että yksi näistä ää, järjestyksen valvojista, jotka on osallisena siinä Avarnin pahoinpitelykeississä, niin yksi heistä on kuollut. Ja sitten se... Ää, Haudalla tanssimisen ja iloitsemisen ja riemuitsemisen määrä siitä, että tällainen nuori parikymppinen kaveri on kuollut, niin on jotenkin niin täysi ihmisyyden vastasta. Ei mitään niin myötätuntoa, ei mitään empatiaa, vaan päinvastoin iloitaan siitä, että karmakosti sai ansionsa mukaan. Yksi natsipaska vähemmän. Niin kuin tämän tyyppistä kommenttia sinne tuli aika paljon. No joo, tuli sinne myöskin sitten näitä, jotka paheeksu näitä tuota, huutelijoita. Mutta tuota, ei minusta tuo niin ei tuo yhtään mitään tälle maailmalle, tälle yhteiskunnalle. Ää, Tällekin tota, kaverilla omaiset, jotka hyvinkin todennäköisesti seuraa tätä uutisointia niin kuin heidän poikansa kuolemisesta, poismenosta. Ja sitten siellä on tuollaista aivan niin kuin jopa laittomaksi, laittomaksi miellettävää materiaalia. Ja tämä tietysti on vain yksi esimerkki. Miten paljon siitä on aiheutunut niin pahaa ylipäätään tästä netissä huutelusta. Ja sitten myöskin se, että nämä avoimet kommenttikentät, niin nehän on, on sitten niin väyliä tällaiselle vaikuttamiselle äh, ihan siis ammattimaisille äh, trollitehtaille ja näille operaatioille, joista kanssa saa lukea, että ää, minun mielestä tämä ei ole mikään niin sananvapauskysymys, että koskaan niin kuin, ei, ei, ei niin kuin, tuota, minun mielestä kuulu sananvapauden piiri, että olisi niin kuin, pakko päästä ää, Facebookissa tai jossakin muussa väylässä niin kuin, kommentoimaan uutista. Ää, se, niin ei, ei todellakaan ole mikään äh, perusoikeus ihan oikeasti. Että minusta tämä, tämä niin ne kommentit on tehneet niin paljon enemmän pahaa kuin hyvää. Että ne pitäisi laittaa kiinni kyllä. Ja äh, on sellainen systeemi, että sinne niin yleen omalla sivulla kun kirjautuu sinne, niin voi kommentoida, niin tota, tämä sitten olisi ehkä vähän, vähän parempi ja se tulisi niin kuin, ää, on, on hallittavampi ja pystyy helpommin moderoimaan ja po, poistamaan sieltä sitten nämä kaikkein kauheimmat huutelijat. Niin si Siinä mielessä kyllä niin kannustaisin muitakin isoja medioita niin toimimaan samalla tavalla kuin Yle on toiminut. Että ne kommenttikentät ei tee yhtään mitään hyvää. Että siellä voi olla jotakin ihan nasevia kommentteja, mutta sitten vastapainona on se, että miten paljon siellä on sitä... Niin kuin täysin rienaavaa ja suorastaan laitonta materiaalia. Ja miten paljon mielipahaa ja äh, ahdistusta ja tuskaa niin kuin ne aiheuttaa ihmisille, niin äh, ei enää niin mitään syytä, miksi, miksi ne kommenttikentät pitäisi olla avoimia jatkossa. Ja, Toivottavasti nyt mediat ottaa, ottaa tästä kopiin. Tota, eipä nyt sitten ehkä muuta tällä erää. Niin, kiitokset katsomisesta ja koitan sunnuntaiksi sitten saada uuden video ulos. Moi moi!